З початком повномасштабної війни миколаївська художниця Марина Мазнева створює листівки з містами України. Серед таких – малюнки Києва, Львова, Харкова та Маріуполя. Я дуже любила малювати все життя з дитинства, навчалася в Миколаївській художній школі, потім вищу освіту здобувала в Києві архітектурну. Але от так, щоб активно малювати, я почала саме з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Спочатку Просто для того, щоб відволіктись, не боятися, бо я знаходилась в Миколаєві, і це дійсно мені допомагало. А потім, якось це стало моєю роботою, я почала робити листівки з містами України, починаючи, звичайно, з Миколаєва. До новорічно-різдвяних свят Марина намалювала 10 листівок з різними місцями Миколаєва, на яких зобразила, який вигляд могло б мати місто, якби не повномасштабна війна. Ідея цієї виставки – уявити святковий Різдвяний Миколаїв. Бо, звичайно, цей рік був важким для України, для Миколаєва, І новорічні свята в цьому році зовсім не схожі на звичайні, до яких ми всі звикли. І тому просто хотілося якось через роботи привнести якесь тепло, якесь світло, свято. Уявити просто, яким би міг бути Миколаїв. Різдвяний, святковий і безтурботний. Ми думали над тим, як Миколаїв буде як відновлювати і відстроювати Миколаїв потім. І для початку вирішили просто прикрасити його до новорічних свят. Саме мистецтво допомагає дівчині відволіктися. Марина розповідає, створює різні листівки, але найулюбленіші зображенням рідного Миколаєва. Моя найулюбленіша це ця робота з костел Миколаївський. Я не знаю, чому, бо вона була перша. Першою, яку я придумала, як зробити з цим трамиваючиком. Не знаю, якось мені дуже подобається саме це місце в Миколаєві, тому ось її я одразу побачила просто. Також не знаю, цей собор на Садовій мені також подобається. Він Навпаки, був останній остання робота, яку я намалювала серед цих. Виставку з картинами Різдвяного Миколаєва відкрили 4 січня у Миколаївському академічному художньому драматичному театрі. Триватиме вона два тижні, розповідає художниця. Всі, хто приходить в театр на виставу, зможе її побачити. А також можна просто в будь-який робочий час прийти подивитися на картини. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.